Так, чому у бетоні з'являються тріщини? Гарне питання. Давайте сходу я зараз буду робити перекличку, чому з'являються тріщини в бетоні дуже багато причин. Тобто ми можемо почати з приготування бетонної суміші. Що додає нам тріщини? Тріщини додає велика кількість води, котра утримується цією сумішшю. Воду, із-за того, що вода має поверхневе натяження, вона дуже чутлива до поливатих части, частинок. Часток. Це що? Це не, не просто глина. Тобто глина може потрапляти з піском, з щібньом, з водою. Але це ще і цемент. Зрозуміло, тому що цемент це теж пил, тобто дуже милка. Тому ті, хто вважає, що чим більше він додасть цементу, тим краще. Ні, не краще. Тому що чим більше цементу ви додаєте в бетон, тим більше поверх... Площа пове... уд... удельної поверхні, і тим більше вологі буде втримуватися сумішу, і тим більше будуть тріщини при застиганні. Зрозуміло? Ось тому бажано витримувати ті пропорції, які я надаю на сайті teleos.kyiv.ua в розділі статті. Ви заходите на сайт нашої фірми. На сайт нашей фирмы. Раздел статьи. Нормы расхода составов строительных растворов. Выбечьте, что на русском, потому что статьи публиковалось багато-багато років. Ось. Так, кладка. Состав бетонов общестроительного призначения И ось мы с вами бачимо, тут є Розход в кілограмах на метр кубичний, але я внизу написав, яка щільність кож, кожної частинки цього, ну, цього составу. Тому ви можете перерахувати на об'єм, тобто на відра, на метр кубичний, як вам буде зручно подивитися. Так? Але це ці пропорції, вони надані на результати і проводились дослідження і на основі цих досліджень були зроблені оці рекомендуючі пропорції. Зрозуміло, можете подивитися на марку цемента 300, 400 і тільки тільки коли B25 іде 500 марка. Бачите, так? Далі. Цемент може, от в Європі, в Америці, там використовують цементи дуже дрібного помолу. Тобто він за якістю краще, ніж наш. Тобто при меншій вагі можна досягти той же маречності бетону, тобто з меншим кількістю пиловидних часток можна досягти ту ж саму марку бетону. В Україні, на жаль, цементи не настільки якісного помолу. Вони більш крупний помол мають. Тому ми беремо усі пропорції і будемо слідкувати їм. Зрозуміло? Так. Тобто перше – це зменшення глинистих пили... пиливидних часток. А... Звідси буде зрозуміло, що це якість цементу, якість піска, бажано річний, щоб було менше глинистих часток, щебінь. То, діло в тому, що Чебін теж, він, ну, його зберігають вже не в закритих приміщеннях, а десь біля кар'єру, біля дороги мож, можуть навалювати, потім під'їжджає екскаватор, це це загрібає, насипає разом з землею там, і так далі. Тому треба все ж таки слідкувати. Друге, підготовка. Якщо у вас, наприклад, дуже дрібні якісь конструкції, да, або дуже важливо, що бетон буде як залишатися відкритим, і треба зменшити тріщину утворення, обов'язково пісок і цемент треба мити, промивати в бетономішалці, тобто налити воду, взболтнути, злити і так декілька разів, але все ж таки, щоб було мито. Там щебінь зі шлангу на кучі мити як мінімум обов'язково там і так далі, тому подібне, зрозуміло. Так? Третье, на що впливає, це е пропорція Чому? Тому що виходить так, що, наприклад, ви можете взяти щебінь однієї фракції, там, 20 на 40. Але все ж таки краще брати щебінь мінімум двох фракцій, тому щебінь дві фракції. Бажано через фракцію, але можна і ті, хто ближче, наприклад, фракція там основна 20-40, але можна ще використовувати фракцію 5-10 як додаткову, або гран відсів як додатковий, як крупний пісок. Чому це важливо? Тому що виходить так, що дивитися, коли у вас дуже крупна фракція щебня, так? Да? У вас є якісь там частини, простір. То ось, коли ви берете фракцію меншу, то щебінь заповнює усі пустоти. Тобто, бачите, об'єм залишився той самий, а щебінь більш мілкою єлко... фракцією заповнюв об'єм. І виходить так, що вам для того, щоб отримати ту ж саму міцність бетону, треба менше річкового ну, менше піска менше цементу тому що у вас менше площа удільної поверхні цього, цієї суміші зрозуміло чому тому бажано брати це далі по-третє це теж важливо це добавки пластифікатора На жаль, я не настільки сильний там хімік, да, щоб вам все це розповісти по пластифікаторам, але останні часи дуже-дуже часто для того, щоб зекономити. По грошах і зменшити кількість цементу виробники бетонних сумішей стали додавати пластифікатори і є пластифікатори котре дуже сильно в собі втримують воду я не знаю як он звуться вибачте я просто не працюю на заводі не можу вам сказати але злоупотріб... ну, вони злоупотрібляють цими, цими добавками і із-за цього з'являються тріщини тобто в вони як гель втримують цю вологу в собі, і коли е, пригріє сонечко, ви навіть не встигнете бетон накрити, тому що тріщини з'являються через 10-15 хвилин. Ми вже неодноразово на це попадалися. Тому коли ви замовляєте бетон, обов'язково треба казати, на що він, або на фундамент, або на перекриття. Коли на перекриття, то виробник е, дає інший состав цієї бетонної суміші з іншою кількістю пластифікатора і з іншою якістю пластифікатора тому що перекриття воно на віду дамід буде закопуватися зрозуміло ось тому не не треба бігти за пластифікаторами котрі зменшують кількість цемента ні Пласифікатори, так, вони вам потрібні для того, щоб зменшити водоцементне відношення. Тобто, щоб ви дали менше води, але отримали більш е, удоб укладуючу суміш, щоб з нею було легше працювати. Тому краще пласифікатори додавати, але не злоупотрібляти. Зрозуміло? Ось, тобто, це перше, це коли ми з вами готуємо цю суміш. Друге. Це що? Укладання. Ну і вода. Дивіться, щоб вода була гарна. Тобто не можна воду набирати з лужи, там, де є гліністі частиці. Вода повинна бути чиста з мінімальною мінералізацією. Зрозуміло? Тобто ніяких там зайвих кальцій, в воді не потрібно бути. Так. Тобто тут в, в першому, п'ятому якість води. є укладання обов'язкової вібрацій тобто на першому місці я би поставив вібрувати це дозволяє вам вигнати повітря тому збільшити щільність обов'язково ось і виходить так що зайва вода витісняється і як я сказав сьогодні вже що ми як кажуть норми що вібрувати треба до того моменту поки не перестануть виходити бульбаш з повітрям і не з'явиться на поверхні цементне молочко тобто коли на поверхні з'являється тонкий шар води з цементом Далі виборувати не можна, тому що далі вже йде вимивання цемента, і це може привести до розслоєння суміші. Розслоєння – це коли ви дивитесь в розрізі, і вся щебьонка у вас ось тут внизу лежить, потім йде шар пісок з цементом, ось, а потім зверху вода з цементом. Це цементно-молочко, це розслоєння суміші. Тому от такого не можна робити. Зрозуміло? Так тобто вібрування друге швидкість висихання волога котра виходить з бетонної суміші не можна допускати щоб вона швидко виходила тобто це скорі сушки там дуже багато зайвої води в бетонній суміші ось і перші декілька тижнів краще щоб бетон був накритий опалубці закритий але якщо ви будете довго тримати бетон в опалубці ви цю опалубку не зможете відірвати щоб її не пошкодити тому наприклад ми зазвичай опалубку підриваємо на наступний день тобто знімаємо шпільки трошки опалубку підриваємо але не знімаємо Тобто опалубка, вона захищає наш бетон з боків, не дає інтенсивно сохнути в баки, і зверху ми просто накриваємо плівкою, для того, щоб не було великого іспаріння вологі, швидкого іспаріння вологі, зрозуміло, так? Третє, це температурний режим. Чому це важливо? Тому що коли температура бетонної суміші буде нижче плюс 5 градусів, хімічна реакція там буде притикати вже неправильно. Тобто вона буде дуже повільно йти, і цемент виходить, що він перегорає, так сказати. Тобто бетон не набирає той міцності, котру повинен набрати. Тому температура суміші потрібно, щоб була вища. Десь там порядка 10 градусів, тому що є температура поверхні, і вона може бути нижче. Тому підтримуйте температуру. Тобто, якщо вже холодно, або підігрів, або утеплення якесь тепляк, там, з тепловою пушкою, або електричний підігрів бетонної суміші, обов'язково. Але є і інша сторона, це перегрів. Коли бетон він набирає міцність, він виділяє дуже багато тепла. І коли літо дуже жарко, то тут навпаки може бути термоудар, тобто може бути перегрів суміші. І ми накриваємо плівкою, але ні в якому разі не можна накривати прозорою плівкою. Накривайте бетон влітку тільки чорною плівкою. Це для того, щоб не було ефекту парніка. Що таке ефект парніка? Це коли прозора плитка, лучі сонця проходять скрізь неї, нагрівають бетон і... Тепле повітря починає тут накопичуватися, і бетон не встигає остигати, Тобто він перегрівається. І теж можуть з'являтися термальні тріщини. Зрозуміло? Тому захищати бетон треба як від перегріву, так і від переохолодження. І те, і те буде впливати на ваші тріщини. Так. Е так, четверте це, ну, опетж же скоросушки, це накрити плівкою, присипати можна ґрунтом якимсь там, піском, родним ґрунтом, брезентом накрити і так далі тому подібне. так, четверта йде в нас затирки або якісь там там панажні, ми втираємо якісь реагенти, да, там і так далі. Тобто, йде таке поверхнева вібрація додаткова, і ну, їх називають вертольоти, да, затірка. Це часто використовується, коли ми робимо якісь там промислові пали, нам потрібно, щоб верхній шар був більш щільний, більш зносостійкий там і так далі, тому подібне. Тому може використовуватися затірка. Для того, щоб зменшити тричину утворення, в состав шосте можна додати фібра. Тобто фібра вона може виконувати різні функції, вона може збільшувати міцність на динамічні навантаження, це важно, коли в нас... Важливо, коли в нас сейсміка, і ми об'єднуємо, стакуємо монолітні елементи, може додаватися фібра. Ось, але також фібра може додаватися, коли в нас треба. Зменшити трічного утворення, тому що це мікроармування і воно зменшує кількість цих трічень. Але є ще одне призначення, фібра збільшує і зносить стійкість на істіраємість. Тобто от якраз коли ми робимо поли, то додавання фібри теж дуже гарно, тому що вона покращує властивості для підлоги те що важне для підлоги тобто фібра може виконувати три різних функції, і в залежності від цього ми можемо її додавати або не додавати так і третє третє це тобто ми приготували уклали а і третє це я вже зачепив це уход так що, вибачте. Тобто, швидкість сушки, температура, е це уход, а затирка це укладання. <сум> Збив вас трошки, ну, звиняйте, це ж онлайн, все ж таки. Тобто, укладка ми об обов'язково робимо вібрування, можемо робити затирку додатково, ось і підриваємо опалубку, тобто трієв своєчасне зняття опалубки. Три момента. Так, э, уход. Уход С. Температурный режим. друге Змочування. Змочування — це коли дуже-дуже жарко, волога може дуже швидко іспаровуватися, то ми або накриваємо плівкою, або змочуємо. Тому тут воно так трошки пересікається, але все ж таки третє — це накриття. Накритін нашого бетону. Йде. Тобто це уход. Ну і так все. Тобто, бачите, скільки пунктів, і кожен цей пункт буде впливати на трічне утворення. Але ми зразу з вами отримали відповідь, чому ви не можете пред'явити претензію до заводу, коли бетон дуже сильно тріщить. Тому що бетон може відповідати за це, але приїдуть інженери і скажуть: ви неправильно вкладаєте. Ви неправильно робили уход, ви при замовленні не сказали, що у вас перекриття, а вам дали інший достав бетонної суміші. От. Тому все це важливо і вони ну, постійно знаходять якусь там отмазку і декілька разів ми визивали представ... представників заводу і виходить так що коли ми бетонуємо перекриття то краще позвати представника заводу тому що коли є представник заводу то нам завжди приїжджає гарна бетонна суміш ну так якось вона так виходить от так, да, випадково так случається, що завжди гарна бетонна суміш. А якщо нема представника, то вона чомусь дуже сильно трещить, і ми не можемо з цим нічого зробити. Ось тому можете і так робити. Так, е, дякую за увагу. Давай, давайте ми повернемось до останнього питання, яке задавав нам Женя Євгеній.